Myslím, chtěl bych si koupit nový auto. Nevím, jestli si po dokončení studia koupím auto nebo dům, to ještě nevím. Tak určitě si budu muset koupit auto, jako auditor budu asi hodně cestovat, takže se to bude hodit. A určitě bych chtěl mít byt, ale tak to je ještě dlouhá cesta k tomu, než na to budu mít. To myslím, že asi brzo ne. <laughs> Protože budu si muset na to nějak asi našetřit nebo podobně. Já nechci si brát teďka hypotéku nebo půjčku, takže asi, asi brzo to nebude. Okay. Tak určitě bych chtěla všechno, <laughs> ale musím počkat, až se na to vydělám. Takže um, určitě plánuju koupit si jak auto, tak byt. A pra pravděpodobně bych chtěla bydlet jako jednou v domě ale to až za <laughs> nebo se budu <byl> muset půjčit. <laughs> Já jsem vždycky říkala, že za první výplatu si koupím liže, svoje vlastní liže, protože jsem nikdy svoje vlastní liže neměla, vždycky jsem si je musela půjčovat a hrozně mě to vytáčelo. Takže určitě si koupím liže a potom si koupím, když, když si na to vydělám, tak si koupím byt na tom nábřeží v Praze. Dobře.